الأشياء المحظورة على المرأة التي مات زوجها في فترة العدة اللي هي أربعة عشر وعشرة عليها أن ترأي خمسة أمور المحادة عليها أن ترأي خمسة أمور في زمن العدة وهي أربعة و10 إن كانت غير حامل أما إن كانت حاملة فإنها تعتد جميع مدة الحمل حتى تضع الحمل ولو كانت هذا على أربعة عشر 10 لأن الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن يظهن حملهن تضعي خمسة أمور الأمر الأول بقاها في البيت الذي مات زوجها ساكنه فيه تبقى فيه حتى تكمل عدة لأن الرسول أمر بعض النساء لا في, في أزواجهن أزواجهم بمخص البيت حتى تنتهي حتى تبغى أجرها. لكن لها خروج لحاجتها في السوق حاجه في السوق حاجاتها العلاج تحوي الى الدرس مدرسه او طالبه لحاجة من اهم الحاجات الامر الثاني تجنب الملابس الجميله، لا تلبس ملابس جميله. المصبوغات الجميله. تلبس ملابس جميله هي سوداء او خضراء او زرقاء وغيرها لكن ما هي ما تلبس الانظار. الثالث عدم الطيب. لا تستعمل الطيب. لا البخور ولا غيره. الا اذا كانت تحيض فانها عند الطهر لا من ان تستعمل شيء من القصة أو والبخور على اثر طهرها لان جاء النصب بذلك الرابع عدم الحري من يعني الذهب والفضه والماس والاشباع لا تلبس الحري لا القلائد ولا الاسواق ولا كل ما يسمى حري الخامس عدم الكحل ونحوك الحنه والمكياج ونحوك كل هذا تيكتئب هذه الاشياء حتى تكمل العده. اما كنا نتكلم الناس تكلم من يسلم عليها او يكلمها او تكلم بالهاتف لا باس بالتليفون او تسلم على اقاربها من النساء اذا يزورونها او تصافح النساء او محارمها كاخيها وعمها او اقاربها غير المحارم اذا سلموا عليها او جيرانها كل هذا لا باس به مع مراعاة ما وجب الله من الحشمه والحجاب وعدم الخلوه. اذا كان الذي سلم عليها المحرم فلا يكون ثلاثة خلوه ولا يكون كشف ما الله بل تكون محتجبه في وجهها و وتكون بعيده عن الخلوه عند احد فلا تحلو بغير محرم نعم تلبس الملابس البيضاء لا لا تلبس ملابس ما فيها جمال آه. ما فيها فتنه والبيضه اذا كان مخططه ما فيها فتنه آه. ولا تشبه بالرجال لا آه. باس آه. ولا ان تعمل في بيتها مثل تخدم في بيتها تطبخ تكرس بيتها تصعد الى الشـ الى الشـ الى السطح الى الى القمر يعني في الليل في الحوش في الليل، بعض العام يقول لا تخرج الى القمر. هذا من جهله مغالطه لا باس ان تمشي في القمر في الليل في, في سطحها او في حوشها ولا باس ان تمشي حافيه منتعله وحافيه لا باس لا باس ان تذهب الى حديقتها في البيت المقصود انها تعمل كل شيء ما ما يعمله النساء ما عدى الخمس ثانيه الاشياء التي اذا كان عندها امها او خالتها او بناتها كفى نعم